Δεν θα κάνω ε, μεγάλη επισκόπηση ε, του τι έχουμε κάνει και του τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Ε, θα πω μόνο ότι ήμασταν ε, συνεπεί στι δεσμεύσει τις οποίες είχαμε ε, δώσει σε μια σειρά αποκρίσιμα θέματα, όπως ε, η εκαθάριση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, που αποτελούσε μια χρόνια πληγή για την ελληνική δημόσια διοίκηση, και για να το πω πώ θα αισθάνομαι, μια, μια ντροπή για ανθρώπου που περίμεναν χρόνια να πάρουν τη σύνταξή του. Και βέβαια το γεγονό ότι για πρώτη φορά θα έχουμε ουσιαστικέ αυξήσει συντάξεων από 1η του 2023 μετά από πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με την κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη για όλου, δημιουργεί ένα ανάχωμα απέναντι στι μεγάλε πληθωριστικέ πιέσει που ξέρω ότι πιέζουν πολύ και τους συνταξίουχους των πραγμάτων είναι εξαρτημένοι από μια σταθερή πηγή εισοδήματο. Έχω δει στην ατζέντα και μια σειρά από άλλα πιο λεπτομερή θέματα. Ε, με χαρά είμαστε εδώ να σας ακούσουμε όλους και στη συνέχεια να τα συζητήσουμε όσο αναλυτικά απαιτείται.